Привіт, друзі! У нас ще один цікавий лот з Віоліті. Це колекційний набір. Ось я вам зараз покажу а, набір а, карб, купона карбованців. Ось ми бачимо, як він показаний в книзі Максима Загреби. А, це альбом з банкнотами сім файлів по три ячейки, як ми бачимо, і номінал від. Одного карбованця до мільйону. І його оцінили тут в 22 тисячі гривень. Ну, і він випущений був НБУ у 2001 році, як ми бачимо в інформації з цього каталогу. Я знаю, що деякі люди діставали ці купони, діставали, перекладали їх в інші альбоми, ці окремо продавали ці папки. Ну, хтось дозбирав собі, міняв, ну, така ціла-ціла історія. По купонам карбованцям, ви можете подивитися інформацію в каталогах. У Максима Загреби є окремий каталог про банкноти і приблизна їх вартість. Ну, в різних роках вона може мінятися і також від курсу залежати. Ми бачимо, ось так виглядає сам цей альбом. Трошки він начебто затяганий, хоча ми бачимо, що все в порядку тут у нас. Пришивка, такі красиві зроблені куточки Національний банк України бачимо логотип Національного банку з іншого боку нічого нема перша сторінка у нас йде привітання англійською мовою і опис про цей альбом та про гривню давайте перекинемо на іншу сторінку і подивимось що саме тут Написано. Ось ви можете поставити на паузу, почитати, і починається наш альбом, це у мене такий альбом, зараз він з 91-го року, бачимо купончики йдуть, Ну, на жаль, це саме цей альбом, він не повний, ось, потроху. До речі, дуже цікаві були браки з цих банкнот, коли один бік був надрукований, інший не, не був. І взагалі ці банкноти взяли на себе такий інфляційний удар після зміни валюти в Україні. Ми, хтось, може, пам'ятає, що як вони ходили. До речі, доволі дорога банкнотка 25. Ось у нас бачите, які ціни на цю банкноту. А, і, звичайно, дуже важлива якість банкноти. Хто збирає саме бони, знає куточки, треба перевіряти, щоб не було ніяких таких моментів. Ось. І що вам можу сказати, що ну, тема банкнот не зовсім моя. Я там не збираю, у мене тільки сучасні українські є. Оці бони, ну, так, так втапилось, що вони в мене є. Я на щось помінявся колись на зльоті колекціонерів в Харкові але бачите тут немає у нас тут 50 далі у нас сотка ось така її так на жаль у мене немає 200 карбованців також та 500 бачимо ціни тут доволі серйозні вказані а, і 1000, бачимо що також тисячі немає Далі у нас іде 10 тисяч Ось така. Вони, хто збирає банкноти, більше знає, можуть мені не виправити. Є декілька форматів тут номерів. Ось такі дробні, цілісні, плюс якісь банкноти, які замінялися. Ну, я думаю, це окрем, окремий напрямок взагалі колекціонування з форматом номерів. Бачите, навіть в різних роках ці банкноти у нас бували, з 93-го, бачите, по 95-й. Ось, 95-й, ну, трошки дешевше, ніж, бачите, тут саме 95-го року у нас банкноти. Ось, це у нас 10 тисяч. Так, 10-20 тисяч у нас. Давайте подивимось, скільки ж вони можуть коштувати. Ось вони. Ось 20 тисяч. А це п'ятірка у нас, ми її пропустили. Ось 10, 20, 50, 94 року. цікаво, знаєте, побачити історію. Це всі, всі, всі оригінальні банкнотки. Вони, якщо можна подивитися на просвіт, вони тут з такими тризубцями, навіть іншим таким форматом. І саме дорога банкнота тут в колекції, мабуть, це ось цей мільйон. Мільйон. Бачите, гарно він виглядає, в гарному стані 95-го року, також є варіанти, варіанти, зараз вам покажу, якщо тут у нас відкриється, ось, наш мільйон, бачите, і ціни на нього, і зразок була, були, 500 тисяч, ну, думаю, докомплектувати комп -комп цей альбом а, треба. Треба, і ось він буде вартувати, ну, доволі серйозні, серйозні гроші. Взагалі, хто пам'ятає, ще ось такі були відрізні а, купони. Пам'ятаєте? Якщо пам'ятаєте, напишіть в коментарях, як вам. Ось, ну, щось. Ось, такий, ось такий альбомчик у мене. є. Як думаєте, його доукомплектовувати чи просто продати? І хтось новий буде укомплектувати, хто любить банкноти, бо моя тема саме більш монети України, не банкноти. Напишіть свою думку в коментарях, чи свартоювіть стільки на вашу думку. І взагалі, які колекції ви збираєте. Дуже цікаво, що, чим ви зараз займаєтесь, як себе відволікаєте від ситуації, яко, яка навколо. Бо все ж таки важливо підтримувати свій настрій, свій стан, щоб продовжувати працювати, продовжувати донатити допомагати з фінансово. Я сподіваюся, всі з вас це роблять. Я також стараюсь підтримувати, відправляти кожен тиждень якісь гроші. Фактична команда Старкетворців збирається до Допоколу. Це аптейка. Працює для по вивезення поранених. Вона вже готова багато Але в гарах, ти саме бравіка до Допоколу. В неї вийшов в в ми звертаємося до вас за допомоги. Кожна гривня буде у нагоді. І ми будемо вам дуже подячні, якщо ви задонатите нам на ремонт СІЄФ. Слава Україні! Героям слава! Дякую всім, хто прийняв участь у моєму зборі на військове взуття. Ми хлопцям відправили. Якщо будуть ще запити, ще зробимо е, такий збір. Так що дуже дякую, що підтримуєте мене, підтримуєте ЗСУ. І продовжуйте колекціонувати те, що вас надихає. Всім гарного настрою. Слава Україні, друзі. Бувайте.